Hej och välkomna till Sundhult! Nu är det morgon och jag tänkte ge mig ut för att släppa ut hönsen och titta till djuren lite Ni får hänga med! Just nu så är hönsen en bit bort ifrån gården. 400 meter ungefär. Så jag tänkte traska väg här längs grusvägen helt enkelt. Och det är så att precis vid vår gård så slutar asfaltsvägen. De här som är nu är helt fantastiska. Det är ljummen, vind och fåglarna kvittrar. Igår så regnade det äntligen för första gången på jag vet inte när. Det är riktigt härligt och blött i gräset. Nu ska jag väl växtligheten sätta fart igen. Det har varit lite on hold när det har varit bara. Det har bara varit sol. Här har vi hästarna. Kommer du på? er. ska gå här igenom. Hagen, solsjönsvarmarnas Eilen Kattel Koflocken Och så har vi citron här som uppvaktar mardicken tror jag det är Vi har fått några kalvar här de senaste dagarna Det är så himla mysigt att ha dem här på våran mark Vi har ju solsjönsvarmarna ihop med ett gän grannar Sen beror det lite på hur många djur det är i de olika flockarna och så var det lämpligt att ha dem. Och just nu passade det alldeles utmärkt med den här flocken hos oss. Det är precis lagom för våra hagar. Här har vi det gänget som föddes först i år. Hej där. Hallå tjejen! som små björnungar. Mm. Mm. Just nu så har vi hönsen här för att testa om vi kan få vår veketåg på den här biten att vika tillbaka lite. Det är väldigt mycket veketåg på en del utav den här åken. Säggplöjningen heter den. Och sägg det är ett gammalt ord för just veketåg, blöt mark med veketåg. Och vi kan se på de gamla kartorna så riktigt gamla kartorna. Först den tidigaste kartan som finns här. att Då stod det sägg över det här området. Men sen har ju då mina förfäder brutit upp den här marken. Vi kan fortfarande hitta stubbar som är kvar. <clears throat> Men då är det en liten del av åken som det är veketåg på. Och det är där hönsen går just nu. Och sen har vi, vi tog alltså hö på en del av det, sen slog vi av veketågen på resten. Därför det ser så grott eller brunt ut här nu. Det är veketågen och mossan som hönsen nu har jobbat med. Och sprätta upp. Så nu vill vi, nu ska de få gå här en dag till. Så att de får sprätta upp hela området här, hela den här biten. Så här ser så alltså veketågen ut när den är avslagen. Den är inte så smaklig veketågen. Och det är därför som vi vill att den ska minska lite. Det är bara om den är frusen. Då äts den av utav, utav både hästar och kur. Men på sommaren så gillar de inte den. Och sen är det väldigt mycket mossa. Nu har ju hönsen jobbat på det här, så vi vill att den ska riva upp mossan och, sen, och så gödsla så att det kommer mer gräs. Men Imorgon i så ska de nu gå på den sista biten här. Och för att slippa sätta upp stängsel på morgonen när hönsen är ivriga på att komma ut så då brukar jag försöka sätta upp det dagen innan, på morgonen innan. Så det ska jag göra nu. Börjar man med att lägga ner stolparna så här. Om inte de sitter så hårt så går det att bara plocka dem efterhand som man går. Det beror lite på hur marken är. Första året så hade vi 50 meter stängsel, men det blev alldeles för, dels för tungt och sen för många stolpar för att jag skulle kunna hålla dem i en hand. Här går det jättebra. Så vi, så vi köpte 25 meter stängsel istället. och det är vi verkligen nöjda med. Då är det dessutom så att, att då kan man eh, ta en sida. En sida i, en, i kvadraten blir 25 meter. Och då eh, behöver man inte tänka. Man bara går till det i slut. Här har vi grinden, den tar vi för sig. Det är väldigt smidigt att, att ha en grind så blir man inte frästad att hoppa över stängslet. Och, eh, då det är det lätt hänt att eltrådarna så småningom går sönder om man töjer i stängslet. Och sen är det så att vi slipper att koppla bort elen om, vi, eh, om man har en grind. Så det går väldigt snabbt att bara ta sig in och ut och det är ingen risk att man... Välte med äggbacken eller så man går över. Man går ju att koppla isär i hörnet också. Men... Så här kan man också göra. men det, är lite... det kan vara lite besvärligt om det är hård mark. Nu gäller det att lägga ihop stolparna inte, så att inte spetsen trasslar ihop sig med nätet. Har två olika varianter av stängsel. Det är lite olika, sådana här bläck i änden. Så denna är till. Den som heter farmnet. Den är lite hårdare stolpar och det här är istället väldigt snabba klipps som är lättare att, att skarva. Men de stolparna är lite mer veka. Men lättare. Så att det, är, ja, det är lite både för- och nackdelar. stängsel till vi har att plocka ner. Vi har alltså sju stycken stängsel. Då kan vi ha en fyrkant uppe och sen göra i ordning dagen efter där vi använder en av sidorna från follan, den follan som redan finns. Då. Så där, nu ska vi bära de här till nästa. Då är det bara att lägga ner stängslet. Jag brukar försöka se till så att man får de pinnarna som man ska trampa på att de är inåt hagen det är egentligen bara det jag behöver fundera över. Och så gäller det att kasta pinnarna en liten bit bort så att de inte trasslar in sig nätet. Och sen är det bara att ställa upp dem. Nu vill vi ju inte koppla in elen så man får bara försöka, Du hör lite försiktig så man inte. mot. Ta foten och spänna den nere. Och så bara trampa till. Kring den öppnar man så här. En riktigt kraftig pinne och sen så är det även ett liten plastgrej med ett stag där, där grinden sätts ner. De follan antingen varannan eller var tredje dag beroende lite på vad vi vill ha uppnått med marken där de går. Här vill vi ju att de, att de ska sprätta upp all mossa, till exempel så att gräset gynnas för veketågen. Så då har de fått gå en dag längre här vänder alltså nätet för att jag ska få, jag vill ha den som man trampar på inåt. Jag tycker helt enkelt att det är lite enklare. Då är det ju så att den ena, den här sidan som jag sätter upp nu kommer ju bli sida i den i nästa som kommer. Och då kommer de åt andra hållet. Så tar vi nu och fäster ihop hörnet. Då gör vi det med dem um, som sen för över elen också. Så där, då är elen kopplad. Och då tänkte jag gå hem och dricka kaffe nu. Och sen fortsätta med eh, dagens göromål. Så eh, ni får ha det så bra. Och jag säger hej hej från Sundhult.